בננה. לא. ארוך. לא. גדול. נכון. עכשיו אני, עכשיו אני. נחש מה אני. אה, מגרדת לא. אתה מכונת כביסה. לא. אתה רעב. כן. עכשיו אני, עכשיו אני. נחש מה אני עושה. אתה מנגן. נכון. איזה שיר? את אני ניני שרדי שכתבה באיחנה דתיה בן דור yes, wow. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> פעם אני עצוב ולפעמים שמח לפעמים אני זוכר, ולפעמים שוכח לפעמים אני ס cannons dedi לפעמים רעב לפעמים אני כועס, ולפעמים areas אבל אני תמיד נשאר אני תמיד נשאר אני תמיד, נשאר, אני, תמיד נשאר, אני אבל אני נשאר אני תמיד נשאר אני תמיד נשאר אני כן ככה זה אני תמיד נשאר אני נשאר אני לפעמים אני גדול ולפעמים קטן לפעמים אני גיבור ולפעמים פחדן לפעמים אני ביחד לפעמים לבד די פאמין מאני באמצל בצד אבל אני תביד בישרני אני אבל אני תביד בישרני אני Le fami manichini nove טופים fami tubim le fami חופי e zibe le fami khopi le fami maniatlan e le fami khrucz le fami mani matok aval david david נשאר אני תמיד, נשאר אני... תמיד נשאר אני... לפעמים אני חכם ולפעמים טיפשים לפעמים ראשון, ולפעמים שלישי לפעמים אני טובעס ולפעמים טפוס ולפעמים בני אדה ולפעמים, ולפעמים <laughs> تמיד مشاعر لي تמיד مشاعر اني عبال اني تמיד مشاعر لي تמיד مشاعر